زندگی کے اندر میں اس چیز کا تو قائل ہوں کہ بلیک اینڈ وائٹ میں خلاف بھی نہیں ہوں باقی یہ ہے کہ آپسلوٹلیس absolute, yes کریں یہ ہے بڑا مسئل. کینسلوٹلی ناٹ این جنہوں نے ملک چلائے نے گھر چلائے ہیں رشتے چلائے ہیں ادارے چلائے ہیں صوبے چلائے ہیں اور معاملات کیے ہمیں پتہ ہے کہ چیزوں کی تبدیل ہونے میں بہت پروسیسز ہیں بہت سلسل ہیں لیکن تبدیلی کی بات کرنے سے پہلے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے خیر اور شر کو سمجھنا بہت ضروری ہے خیر اور شر کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہے خیر اور خیر میں سے بڑی خیر نکالنا بڑا علم ہے شر کے اندر سے فیصلہ کرنا کون سا شر بڑا ہے کون سا شر چھوٹا ہے یہ بڑا علم کون سا شر اکومڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس خیر کو لینے کے لیے بڑا علم تو ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا یہی خیر شر کے موازنہ کے اوپر عربی میں کتاب تھی بہت ہائی لیول انٹلیکٹ تھا وہ تو وہ کہتے تھے لئی صلاق عالم الخیر امین الخیر عم عئی عقل وہ عقلمند نہیں ہے اللہ یا عالم الخیر من شرح جو شر اور خیر میں سے فرق کر کے نکالے یہ عقل ہے مگر اتنی بڑی عقل نہیں ہوگی کمپیریٹولی ولاکن العقل اللہ یعم الخیر من الخیر و شرمن شر دو شر میں سے ایک شر کا امتیاز کرنا اور دو خیر میں سے ایک خیر کا اختیار کرنا یہ بڑا علم ہے اس کے لیے آپ کو بڑے ڈائنامکس دیکھنے پڑتے ہیں سولہ کے پر ایک فیصلہ کر سکتے تھے ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم آئے بھی ہیں اگر کچھ مرنے ہو. مرنے تو مسلمان ہوتا ہی ہوا ہے جو حب دنیا و کرایہ آزاد ہوتا ہے मक्के में आपने कितना कॉम्प्रोमाइज right किया हमारा चीजों को देखने का अंदाज बहुत मुख्तलि और वो जज्बातियात पे नहीं चल सकती से देखना तो, से, तो, तो कभी कभी आपको बड़े देने पड़ते हैं लेकिन फिर उस एबसोलूट के बाद बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाएगी